على خفاطري لي مرت ليالي يا ليالي سعادة ولا أفرح على مرت ليالي يا ليالي سعادة ولا والمحبة عسل وبحالي والحبايب سفرجل وتفرح يا جوي البديع الجمالي يا عنب رازقي فوق الأصبح الله وش نط بحالي طوب مالك ومالي ليش طبحت بقلبي غاب ليش حيرت وشغلت بالي ليش جراعتني مر لا والمحبي عن قلبي حنين الهوالي من عذابي ومن كثر الجراح انت بي حنيتي يا الجبالي يا الجبال الشوامخ والاطياح في جنوب اليمن والشمالي ارض حميار سبح في جنوب اليمن والشمالي ارض حمير سبع وارض موضح ربما الخل يفتح مجالي بعد ما وبنت بمفتاح مفتاح بعد ذاك السنين الطوالي في مضيه من العمر ذي راح بايتم اللي تاول وصالي يا شمطري ويا عطر عطركم ماذا لحيني يا حلو غالي جنبك عيشي سالي ومرتاح أبربك يا رشيق السبالي لو تزلزل العواصف والارياح ولا رياح غالا خوفا مرت ليالي يا ليالي